أسعار القرميد اليوناني وأسعار القرميد اليوناني يتم حسابه على حسب المتر سعر تركيب المتر القرميد اليوناني سعر القرميد اليوناني 260 جنيه للمتر توريد فقط سعر القرميد اليوناني 350 جنيه للمتر توريد وتركيب إفية للتواصل بالشركة العاصمة إذا كانت ترغب في معرفة أسعار قرميدة ليوانان أو تركيب قرميدة تستطيع بكلاسها والتي الاتصال على شركة العاصمة والتي وصل مع ممثلي شركتنا عبر الهاتف من خلال رقم صر 1-02-10444 صر صر صر تستطيع على التواصل بمأسال العاصمة أيضا عن طريق لواتساب مكنك للتواصل من خلال موقعنا الخاصه بشركة العاصمة تواصل معنا وقم بشراء قرميد عالي الجودة.